Kot bi udaril z dlanjo mine leto kakor dan, postane zguban ti obraz, pogledaš se si že brez las. Ko ti niso postane lena in trdota gre v kolena. postane teže skoraj sam, srečal te je Abraham. Za zato se ne sekiraj, nič nazaj se ne oziraj. To je šele pol poti, pedesetjih še sledi. Zdaj se bomo si objeli, skupaj pesmico zapeli. Naj me bote nič več sram da prišel je Abraham. Zdaj se bomo vsi objeli, skupaj pesmico zapeli, naj me bote, da prišel je Abraham. Najme bote nič vec ran, da prišel je